Skru den op på Max Skru den op på Max Skru den op på Max Max Skru den op igen Skru den op på Max Skru den op på Max, skru den op, max. Skru, skru den op igen Du har et problem, som jeg tror at jeg kan løse for dig For du har prøvet alt for at dine data flotter Det fit en baby Al kan se det når du plotter Når det sørt men jeg kan hjælpe med at det Strømpe, op, Liste, du strømpe, enkelt resistor, lader op i bladepassetop Hvis du bliver 12-11 årlig læser, skal du høre hvad jeg har fortalt dig For sommer skatter, jeg er instruktor Jeg ved hvordan man laver elektromagneter ud af dit hår. hjert yeah. Dit kik for et er stort, så skatter du mig tage mig på mit ord For den her knap kan skues så det er altid min metode Så rør den knap Rør den knap Ser om din professor skarpt nok din bedste studerende i larmen og jeg skal nok lade dig blive stå når jeg er færdig dig giver dig 12, hvis bare du gør det som sådan. jeg sagde det til dig Skru den op på Max Skru den op på Max Skru den op på Max Max, skru den op ind skru, skru den op på Max Skru den op på Max Skru den op på Max skru den op Når du koger på og skru helt op for dine kogeplader Skru den op på Max, så Jeg løber efter med snader Skru på varmen, når du lader Du skader, når du lader Valg, valg med din krop i kaskader Folk bliver glade ved gang, men den er knapet helt op Max bitch! Og ved du er fedt, så skru helt op for din musik Selvom festen var lidt ile, bliver den hurtigt stor og vild Som steppe i el, besmad og stil, der måske crash' lidt Lille Rus, jeg synes, du tøver lidt Du skal bare starte med og dreje knappen lidt. Tror du, det er nok? Nej, det kan altid vise. up a max. up a max. Screwed up a max. Fuck. up again. Screwed up max. up a max. up a max. up up max. up a max. up a max. max. up a max.